Я просто бичок услышала, як нашу жлезний двір заточно сільна стучав. Поначалу хадітка, щоб открити дверь. Тимчасова окупація Криму торкнулася не лише дорослих, але й дітей. Розповідає менеджерка кримсько-тарського ресурсного центру Людмила Коротких. Часто люди. Вважають, що в Криму немає ніякого спротиву, що в Криму є різні фейки про те, що там був якийсь мирний референдум, що дійсно люди щось самі обирали і хотіли жити в Росії, але це не так. На сьогодні в Криму ми маємо 197 дітей політичних в'язнів, а буквально сьогодні зранку ще 9 дітей залишилося без батьків, тому що ще до 4 років. Людей до чотирьох чоловіків прийшли з обшиками, їх затримали. Їм є всі підстави вважати, що їх, їм не вдасться сьогодні повернутися додому. На прем'єрний показ фільму прийшла й Наталя Опенко. Жінка у 2014 році разом з дворічною дитиною та мамою переїхала із Криму. Восьмий рік мешкає у Запоріжжі. Каже, наразі до Криму повертатись небезпечно, але пам'ятати та говорити про півострів необхідно. Чому виїхала? Ну, власне, через окупацію. Тому що я для себе ніколи не бачила Росію як страну для комфортного проживання. По моїх власних відчуттях окупація почалася в з 26 на 27 лютого, коли полетіло дуже, дуже багато так, літаків військових. Вони летіли настільки низько, щоб, ну щоб ви розуміли. А, склопакети ці пластикові вікна тремтіли. Доки ми сприймаємо Крим як свою, але окуповану територію, є надія, що її колись звільнять. Небельшання справедливість, которая сьогодні це велика несправедливість, яка сьогодні спіткала моїх, в тому числі і кровних земляків. Вони страждають за майбутнє свого народу, за майбутнє єдності України. В кожній школі українській, в кожному університеті цей фільм обов'язковий для перегляду. Представниці Кримсько-Татарського ресурсного центру закликають представників влади доєднатися до інформаційної компанії «Допоможи бранцям Кремля». Пропонують взяти шество над кримчанами, які зазнали арештів або переслідування з боку російських окупантів. Чому згадали про тих хлопців, які там, там вже в окупації, залишаються в Україні. І ми бачимо, що лише п'ять історій, і тих, хто теж віддав свою, ну, віддає краще робити свого життя за долі свого народу. Фільм «Поверніть мого тата» перекладений сімома мовами та братиме участь у 12 міжнародних кінофестивалях. В Україні стрічку подивилась у шести містах, зокрема Одесі, Дніпрі та Мелітополі. Олена Черкун, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.